I'm gonna have to. إلى أن اشتكت قدماه واضطر من غرمه، إلى أن اشتكت قدماه قدمها <تصفيق> من من الزمى بنحشا وطعام تحت الحجارة كشفاً مترف الأدمي إلى الجبال الشم من ذهب النار بين بعيد عنكما من (هذا <تصفيق> <تصفيق> ركولا فينا <تصفيق> حد ولا من المولى من حد Thank uh you. -huh. Uh -huh. I'm a devil, No! أنا <تصفيق> <تصفيق> يا <تصفيق> سهيل رمزتهم معنوياتهم، أشارك يا رجل بناني، بناني خطيبك، بناني 嗯。嗯。 تَعْدَى <تصفيق> از رفع سن إنت بعد الفراق <تصفيق> يا من شجم قلبه بعد الفراق <تصفيق> كئيب ما بين الحكام البيض من أيمن الحماية قلوب تعتال الرحيل رحيل رحيل قلوب اي شيء بعدك بابا شوقني نسيمي فلعت لا بابا شو وقري راح نسيني كل ما بننسى بابا على. she would after فما ظني بلولا لا ولا شاقني بعد الكذب كذيب ما كل المنازل كل غيض عالي وكم سمي ليس مثل سميه كان يدعى باسمي عن وراك <تصفيق> يا يبين <تصفيق> ليس وضربت عليّ لا الخطب السود